שלום וברוכים הבאים ל... פינת המשחקים הסדרה שבה אני מראה לכם משחק ועושה עליו סיכור קטן והמשחק של היום... ברל הלה ברל הלה הוא משחק חינם ממסתים שאפילו המחשב של סבתא שלכם שבקושי יכול לריץ גוגל ליריץ מניסיון המטרה במשחק היא להפיל את היריב שלכם מהזירה ולגמור את המשחק עם אז מתחילים על המשחק הראשון. סוג המשחק שבחרתי זה סוג שאתה צריך לבחור שלוש דמויות, ויש לך שלושה חיים. כל פעם שאתה מת, אתה מחליף לשחקן הבא. והמשחק מתחיל! הכל מתחיל כרגיל. הוא לוקח סננטק, אני לא קרח סננשק. אחרי איזה עשרים שניות של משחק, הבנתי שהבן אדם שאני מולו, סופר טוב במשחק הזה. והוא משתמש עליי בהרבה מהלכים. אז הבנתי שאני אשלח לזחיק בזהירות ולא לעשות מדי. אז הוא הרג אותי ונשאורו לשתי חיים ולדמות יש את הכלי הזה שיכול להפיל אנשים ממש בקלוץ אז התחלתי לחפש אותו אוו, אני רואה אותו! רגע לפני שאני באה לקחת אותו אני שם לב שיש לי צ'אנס אדיר להעיף את מישהו מולי והצלחתי! אז נלחמיים נלחמים כבר רק כמה זמן הוא מעיפתי ונשאורו לי חיים אחד אני חוזר עם הדמות הסנועה עליי מכל השלושה. אבל אני יודע שאם אני אצליח להתחמק ממנו אותו בקצה, ואז להעיף אותו, יש לי את זה. כאן הקראז באמת התחיל. אני מנסה להפיל אותו לאט לאט, אבל אני מבין שממש איני ספוי. ואז ברגע הזה, אני מפיל אותו. שנינו יהיו אחד, וזה הצ'אנס שלי לנצח. אז לא הצלחתי. אבל לא נורא. אני לא בוכה. אני יודע שזה לא עבוד בחלל והפתחתי לכם שאני אעשה עבוד בחלל אבל זה לוקח הרבה זמן להכין עבוד ובינתיים לא הייתי כלום כבר אז שמתי זה לבינתיים תודה לפנר את המדהים הזה ותקבו אחריי בטוויטר כי יש לי אחד כזה ואני חייב עוקבים אז עד לא no נית